ဟုတ်ကဲ့ပါလမလာပါ r a t i o n i r o n အစီအစဉ်ကနေကြိုဆကပါ်တနာစခ်တယ်ကျွန်မှာဘုူတရ်မကြ်ခခ်တယ်ခုကမျုမှာန္ပြပွေအကြးြ်နေချ်မှာဆြလူတေကစဲကောက်ကလေအထတနောလေးနဲ့ဒီတကသိုလေအများအျာပားပါဝငာတတမှာဖ်အလပြတခိမှသုချေ်မာပါလဲာက ပါဆောင်လ်နိုကလာပြည်ဝန်ထိုင်းတွေကလည်းဘယနိုင်ကေအမ်အတူူထာလဲဆိုတ်တေြိးပြပါြ်ပါ်ုတ်ပြီအားလုံးစောင်မော်ကြည်သပဖြနေတဲို်းဆနာပြ လက်ချောင်း၃ချောင်းထောင်ပြတဲ့အမှုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာလုံးဝတရားမဝင်သလိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားတာတွေလည်းလုပ်ထားပါဗျာ၂၀၁၄ခုနှစ်နောက်ဆုံးစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ခဲ့စဉ်ကတည်ကထိုင်အစိုရာလက်ောင်းောငးထောတာနဲပသပြီမလုဖိုနဲ့လူငားယော်တဲ့လူစုလူဝးမလုဖို့အတိအလင်အမိ်အာထုပြောထားခ့ပြီသာြစ်ပါတ်လကခောင်းခောငးထောင်ပတနဲ့ပတသ်ပီ ဘာအသေးပဲ sound တလဲလို့ထိုင်းစနပြစုတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့အဖြေတွေအမျိုးမျုးထွလာပါတ်။ခိုတေကယခုလ်ရှစအာစဉ်စစ်ကမကြို်န်ကျ်လ်ခောင်ခောောငတဲမာကုပြပြီးခို့ေကောတန်မျမှအြန်န်ချစခ်လောမှ််ကိုာက်ခောင်ချောောငပာြ်ပါ်ာတ်။ပီော့ဒလက်ောငခောငောငြတဲမာ လေကနေအတူယူထားတ်လမငလ်တဲခါမတော့ The Hunger Games ဗီဒီယိုစကိုတူထာတ်လိဖြေကြာထာပါတယ်အဆိုပါ The Hunger Games ဗီဒီယိုစက်ကအထက်မှာဆိုရင်ဖိနေချုံချယ်တဲ့စစ်အနာစင်စနစ်ကိုမကြလိုစန်ကျင်တော်လန်အခမာလ်သုံးချောပြတဲမာကလုပြားတာကျတုာဖြ်ပတ်အဲ့ဒီဗီဒစာအမရိကန်ဒေါ်လာ87တန်ကုန်ကြမ်းက်ကူးထာပြီ နတောင့်တစနေခုနှစ်မှာစတင်ထုံနှင်းပြသတယ်လို့သိရပါဗောပြီဒီလက်သုံးချောင်းထောင်ပြတဲ့မူရနာပတ်တဲ့ပြီးမှဘာအိဘယ်ဆောင်တယ်လဲနဲ့ခိုင်းလူမျိုးတွေကဘယ်ကန့်တူကြတခုသ်တေမေမေချနောတောြ်တယမဲ့အမှနတ်းကော့ဒီလ်သုချော်းောင်ပြတကတ့ရု်ရင်ဆက်ကထဲကနေ စတဲ့ပွားမြလာတာမဟုတ်ဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံကနေစတဲ့ဖြစ်တည်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အခုကျွန်ော်နော်ခံမိုင်းကြောငြပြပောင်နေျားထေ်ပြတဲ့ဟာအင်လိ်ဘာသာစကားလိုစကောင့်ဆိုင်လိုခါ်ပါတ်။ကျော်တို့မြ်မာဘာသာစကးမှာဆိုရငော့င်းထာ်အမသာလုခါ်ပါရ်။ ဘောနပ်စောစကောင့်ဆုတာမြ်မာဘာသာစကာလိုကင်းထောက်လိုခေါ်တယု့ကျတော်သိမိုင်းနောကြောင့်အင်လန်နိုင်ငံကနေ2 6 9ကျပ်မှ British s h ရာစီတူဖြစတဲ့ Robert p ကနေ700ထောင်တားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Robert p ာ1ကျ် British s h i l l နဲ့တောင်အာဖရိကန်ခ်စိဝဲတု့ကမှ Melvin k ဆုတဲမြို့ကအနိုယူသိပိုက်နိုင်ဲ့လို နာမည်ကြီးဒူတီများလာတာဖြစ်ပြီးသူဟာလက်သုံးချောင်းထောင်ပြတဲ့အမူအရာဖြစ်တဲ့စကောင့်ကိုတီထောင်လို်ခိ်မာပဲတဟုံထူကပါကြခါ်။စကဟာပြားဟအများအကျိုးဆောငလုပ်ရာမှုအဒလော်ီတစ်ခုဖြ်ပီမြေသူမဆိုအသက်6နှစ်အရွယကနေလူလားွထိပါဝင်ပူပါင်းလပါ်။ရောဘတ်4ဝဲအနေနဲ့ Eddie Lef 3 0 0ရဲအတိ်ဘကာဖျားခနဲ့မိမိနိုင်ံကိုကြီးည်ခြင်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခြင်းနဲ့စီလိုနာခြင်ပဲဖြါတယပေမ့ Scout လောက်စာမှု ideology ကိုခံယူထားတဲ့ကပါတဝုံးကနိုင်ငံတွေဟာလက်3000ထောင်ပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေချဲခြင်မတူးဆုတာအခုထိုင်ိုင်ငံစပြပွဲမှာဆိုရင်သက်တည်ပါဲ။ စကော့လော့စာမှုအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီအား1620ခုနှစ်မှာအာဆာတိုက်နိုင်ငံများမှာစတင်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့6နှစ်ကြာစောပြီး1931ခုနှစ်မှာ World Organization of the Scout Movement (WOSM) ရဲ့၄နိုင်ငံမြောက်အစောဆုံးအဖွဲ့ဝင် member ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ ထကရတ်ခောခုနေ်မှာအဖွဲဝင်ဖြစလာခဲပြီသောတထကုယာခော်စလေ်ခုနေမှာပြင်းလေ်ဖြစ်တိ်လို်ပါတငတောနထောတစ်န်ခုနေမာ်မှင်ငံပြာရ၏ထာနအကုနီနှ့်ပြင််ဖွဲ်စီးခဲ့ပါတ။စောဟာမျ်မာလုကထော်လိုအတိ်ပဲရပြီအစသ်ဆတက်ဆောင်ပုံနှ်ဖွဲ်စီသိထောင်းထာခဲ့ပါတင်။ယခုလက်စီမာတ။ မြန်မာနိုင်ငံအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်啊မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုစောင့ခတအပြတွအကျ်ပရမတသိလပားပေြခေ်း်းြ်ါ